היי hey, חברים, היום אני רוצה שנדבר על משהו שהוא מהותי לקרון לעסק, איך אנחנו ברוכים את כלי השיווק בדיגיטל שלנו. אז יש לזה כמה כללים פשוטים. הכלל الرאשון שלנו זה האם הקהל שלנו נמצא בתוך הפלטפורמה הרלוונטית. אם הוא נמצא שם, אנחנו אה, רוצים להשתמש בפלטפורמה הזאת. הכלל השני הוא התוכן. אם יש לי תוכן רלוונטי שאני יכול לייצר בתוך אותה פלטפורמה, אם יש לי תמייץ הזה של שני הדברים, קהל אני רוצה לחבר אותם ולהיות נוחף בתוך הפלטפורמה. לתוך זה דבר זה ביגלד שאנחנו פנוסקים מחסיד קתננים עם אנשים שניפגמים מצוים מצמים בנקודת צבעה העלייה ואחרת חפציםים סדר זה בסדרה דיפויות. איך אנחנו סדרים בסדרה דיפויות? שופר על מה פירג בגדור של הקהל. אנחנו בוחנים את הפלטפורמות שבעי מהמסות של הקהל שלנו נמצים נמצות בגדלים בסדרה גודור הקבועים. ומשם מורדים לאלש ב- level הנמוך. ומשם אנחנו. וכאן אנחנו גם מתחילים לעבוד. وفي סדרה דיפויות האלה. מותרים את החננים שאנחנו יודעים כבר להתפלל ולתפלל את הפלטפורמה גדולה אנחנו משתמשים את הפלטפורמה. הבא. עכשיו, هل תיודע גורמים ללח פלטפורמה כזו או אחרת? נאפור. תישמשו בCamera של אתר קלים. זה יכול להיות News Letter, זה יכול להיות רשתות חברתיות, זה יכול להיות גוגן, זה יכול להיות YouTube. קחו האסטרטגיה של שורה מקסימום בינם, להתקיט את המаксימום של החטיפה, ומנести את המаксימום של החטטות ללח איסיק. אז דפאם אבאים, לא עשיתם התדברים האלה. לקחו הבחינות אצלכם, ותחליטו תחלות ל Fiat את זה, שככה עובדים נכון, ועד הדרכה הבאה שיאף להיו.